біля міської ритуальної служби зібралися рідні, друзі та знайомі, аби провести в останню путь 28-річного старшого солдата Романа Вовка. Із побратимом прийшов попрощатися Дмитро. Служили з Ромою протягом трьох років. Приїхав я чуть пізніше, ходили в наряди. Тобто пацан був хороший, ніколи не підводив, завжди був за руку, за спину. Ніколи би, такого, щоб в частині за нього поганого, завжди всі про нього хорошого. Тобто, їздили постійно разом, служити хотів. Востаннє з Роману Дмитро переписувався три місяці тому. Шуткував, списувався, десь мали вийти, есть, пройтися, побачитись. Ну, постійно тільки шуткували, а так, що поганого, тобто він дуже хотів з дитиною побачитись, але, на жаль, доля так. Це була дорога мені людина, який став для мене рідний, наш воїн, наш сім'янин, батько, який Скажемо, втретє пішов до лав армії, як громадянин України. Наступне він заступив на строковий обов'язок на там, три роки. Людмила Дячук розповідає, на початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Роман одразу пішов на війну. Мав дуже великий досвід, мав пошану. Пішов він добровольцем, сказав, я не буду сидіти і чекати, коли мені треба йти. Я йду захищати кордони України. Загинув Роман Вовк 2 жовтня у Донецькій області. У загиблого військовослужбовця залишилась дружина та чотирирічний син. Поховали військового на Алеї слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан новини на суспільному Хмельницький.